بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو بیان کی دولت سے نوازا گیا اور بیان الفاظ کی ترتیب کا نام ہے موضوع الفاظ کا انتخاب ہی انسان کو صاحب طرز بناتا ہے سنتراش کا فن یہ ہے کہ وہ پتھر میں چھپے ہوئے نقش کو اجاگر کرتا ہے الفاظ سے مضمون اور مضامین سے الفاظ کے رستوں کا علم ہی انسان کو مصنف بناتا ہے الفاظ کے بغیر حسنِ خیال بس جلبا ہے خیال بغیر الفاظ صرف ایک ڈکشنری ہے ایک ٹھیر ہے ایسی اینٹوں کا جنہیں کوئی امارت بننا نصیب نہیں ہوا دنیا میں اصل قوت الفاظ کی ہے اس کائنات کی ابتدا ایک لفظ سے ہوئی ایک مقدس لفظ ایک امر صاحب امر کا کل عدم سے وجود کا سفر کن سے شروع ہوا اور وجود سے عدم تک سفر بھی اسی لفظ کی تاثیر کا حصہ ہی ہے الفاظ خون میں حرکت پیدا کر کے کر دیتے ہیں غلامی آزادی میں بدل جاتی ہے انسان کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے الفاظ ہی امید کے چراغ روشن کرتے ہیں اور الفاظ ہی مایوسی کی تاریکیاں پیدا کرتے ہیں ہمارے ترانے ہماری کیفیات کو ایک نہج کی طرف مائل کرتے ہیں دشمنوں کے خلاف صف آرا ہونے کا عمل الفاظ کی بدولت ممکن ہے محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور ہی چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں محبت کرنا اپنی جگہ لیکن محبت کی تاثیر میں ڈوبا ہوا شعر کچھ اور ہی جلوہ ہے محبت اتنی قابل محبت نہیں ہوتی جتنا اسے الفاظ بنا دیتے ہیں